Tervetuloa Kempeleen kotiseutumuseon Asevelitalo Sohjanaan. Tämä Asevelitalo on museoitu tänne ja siirretty tänne museoalueelle jo 1980-luvulla. ja Tämä oli aikoinaan ensimmäinen Suomessa museoitu Asevelitalo. Asevelitalothan veistettiin jatkosodan aikana rintamalla. Ne lahjoitettiin joko kaatuneiden perheille, tai haavoittuneille aseveljille, semmoisille, joilla oli tarve tämmöiselle talolle. Tämä talo on veistetty Vienan Karjalassa, Sohjanasuun kylässä. Ja tämä on aikoinaan lahjoitettu Heikki Hentilälle ja hänen monilapsiselle perheelleen. Alun perin tämä talo sijaitsi tuolla moottorimajan sellin takana radan varressa. Ja siellä nämä Hentilät sitten asuivat. Myöhemmin vanhempien kuoltua ja lapset muuttivat maailmalle. Tämä talo jäi tyhjilleen ja joutui purkuuhan alle. Silloin kempelen sotaveteraanit rupesivat touhuamaan, että tämä talohan pitää saada suojeltua ja säästettyä. Ja sitten ruvettiin järjestelemään sen siirtämistä tänne museoalueelle. 80-luvulla sotaveteraanit tekivät talkoot, siirsivät tämän talon tänne, muurasivat tänne tulisijat vanhan mallin mukaisesti. Ja tämä talo on nyt täällä Kempeleen kotiseutumuseolla. Tämä asevelitalo näitä veistettiin talotehtaalla rintamalla jatkosodan aikana. Näillähän oli tietty tyyppipiirustus, nämä on tämmöisiä tupa- ja kamarikokoisia taloja. Ja tämähän oli tietottakai kai perheelle suuri ja hieno lahjoitus. Kunta lahjoitti tälle sitten, tai järjesti tälle tontin ja tilat, missä asua ja elää, ja jatkaa sitä uudelleen rakentamista sodan jälkeen.